දලදා සමිඳු පිහිටයි පහන් සිතුවිලි තුලින් දකින ලද සිංහ ඉතිහාසය වර්තමාන පසුබිමින් මෙලස දිග හරින ලදී. tibi dunu singha ithihase yakum benda namuna batabulata himunu budun benda elasankrutiye tibuna raju bendunu wawa matakada e ithihasaya berapada ලෙවල ලීලියුණු යක්ෂරුව රැක්වා සතන් වැද සිංහල හෙලවත ගමදා ගබ වැව පංශල සංකල්පය තිබුණා රන් අස්නේ පන්හිදකින් ලීයෙ වෙච්ච පාමා දුන්න ක්‍රමෙන් රාවණ පරකුරම එතෙන් පටන් ගියේ කොඩි වින බුදු වදනද අවමන්කොට පුරා කෑව හෙල සංස්කෘතිය දිවිසුම් මත හෙල ය මතකනත නූතන යුගය තුල විරුවා අමතකයේ සෙල්ලිපියට කවියෙන්නේ කඩුවක් ඔප්පුව සංගපර පුර බේද කොට නූතන යුගය කළු සුද්ඩට බාරවිය නිදහස ইলlenme පිපිවැණී මල් පිපුනා අලුවක කොපුවක ඉන්නත කල් නැත ගිනි දැල්